Kako pogledati prethodno snimljeno predavanje koje je nastavnik snimio korištenjem BigBlueButton aktivnosti? Kao prvo odete na e-kolegi na kojem se to predavanje treba nalaziti, potom pronađete BigBlueButton aktivnost. Obično ćete najbolje prepoznati po tome što ima ikonu plavog kruga, unutar kojih se nalazi bijelo slovo B. I isto tako bi trebalo pisati da je to predavanje o temi toj i toj. U ovom slučaju naše predavanje se zove predavanje od temi XY, ja ću kliknuti na tu aktivnost. Ono što je jako bitno, za razliku od predavanja koje uživo, nećete koristiti opciju Priključi se sesiji, odnosno gumb Priključi se sesiji, nego ćete pronaći u dijelu koji se zove snimke, onu snimku koja vam treba. Svaki puta ili svaki tjedan kada nastavnik snimi neko predavanje, ono će se pojaviti u jednom od ovih redova ispod, ili će nastavnik pak raditi za svaku, svako predavanje pojedinačnu Big Blue Button aktivnost, ali on ili ona će vam to unaprijed ovako inako reći. Kako identificirate da je to prezentacija, odnosno predavanje koje želite gledati? Po tome što se zove kako bi trebalo, znači webinar 28, treći kako snimiti predavanje, recimo to je korisno, ovdje pod snimkom i pod opisom vam stoje te informacije. U stupcu datuma stoji da je to snimljeno 28.3.2020. u 12.45. Sad, ako je tada e, i bilo uživo predavanje i nastavnik je tada to snimio, također bi nam to trebalo biti pokazatelj. I ako je nastavnik rekao da predavanje traje ili trajalo je 44-45 minuta, u ovom stupcu trajeno je 44 značava minute, to je isto ok. Kako pokrenuti samu snimku? Klik na gumb koji se zove prezentacija. Sustav vam u tom trenutku otvara prozor u kojem je vaše predavanje, odnosno predavanje koje želite slušati. Ja ću odmah skroz desno stišati zvuk, primarno zato što ovo predavanje koje je snimljeno, njegov zvuk bi smetao ome što ja sada vama govorim. I uh, ono što je jako bitno, dolje lijevo u uglu imate uh, gumb za pokrenuti, ili pauzirati tu snimku, isto tako gore lijevo imate ikonu s tri horizontalne crte na koju kad kliknete, možete odmah preći na neki od slajdova, odnosno neku od stranice same prezentacije i pokrenuti s te točke. Znači ako ste već pogledali prethodno sve do slajda koji se zove izrada i korištenje Big Blue Button aktivnosti, kliknuli biste do te točke. Odnosno, na tu točku u same prezentaciji i potom pustili e, prezentaciju ono što je isto bitno kad ste gotovi sa pregledavanjem ili preslušavanjem te prezentacije sve što trebate napraviti je zatvoriti taj tab u vašem browseru i to je to